Тоді ви будете розумієте, що я зражаюся просто це час, коли ви можете пофіг, якщо ви напереді ще, якщо тобто це залежить від того Ось тут військовослужбовці Збройних сил України відточують свої навички, також опановують нові знання, зокрема з володіння вогнепальною зброєю різних видів, а також готуються до деокупації своїх територій. Остріл і ще раз прицел, вихід. І ще раз. Так, поняли? Механіку, як в автоматі. Зводимо цілік з мушкою. Спочатку інструктаж з правил поводження зі зброєю, а потім вже практика. Так починаються навчання для військовослужбовців та роборони. Захисники зі своїх позицій не декілька днів їдуть на навчання, вдосконалюють та опановують нові навички повертаються знову до побратимів на позиції. Ось зараз будете стріляти другий раз, після второго разу ми нічого крутить, там нікому не будем, будемо ще дивитися. справа в тому, що ще і ну, фізика, чому зброя пристрілюється індивідуально. Тренують хлопців бійці, ветерани АТО. Чоловіки кажуть, хтось за медичними показниками зараз не в бойових підрозділах. Проте, якщо буде можливість повернутися, залюбки це зроблять, бо прагнуть знищувати окупантів. Я в АТО служив, воював.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 бойці, котрі рядом з табу, займаюся займаюся з хлопцями, які можна сказати, що прийшли з вулиці, бо були комбайнерами, механізаторами тощо. Ті, які не знали, як користуватися зброєю. Є хлопці, які не служили взагалі, і тому треба було багато чому вчити. Ми намагаємося максимум приділяти їм увагу, щоб вони вижили. І я маю відповідний досвід, мене вчили іноземні інструктори, і британці, і поляки, а тепер я вчу хлопців. Перевчаємо стріляти, тому що дехто звик стріляти зі стійки, як ще вчили при Радянському Союзі. А ці стійки взагалі не потрібні. Ми вчимо зараз за натівськими стандартами. Тут, викладається... Тут викладають комплексну тактику ведення бою. Наприклад, в умовах лісосмуги і міських забудов. Ми готові відбивати нашу землю, а наша земля передбачає лісосмуги, поля і міста. Треба враховувати, що ми аграрна країна, і ми стоїмо на аграрних квадратах, і плюс одноповерхові забудови в села. Хлопці дуже вмотивовані, вони приїжджають з позицій на тренування і викладаються тут на всі 100%. В них всередині справжній вулкан – Хлопців стримати неможливо, вони готові відбивати своє. Серед тренерів військових і Канада Дзіхант. Чоловік має бойовий досвід, працював в армії, а також був поліцейським офіцером. В Україні до повномасштабної війни не бував. Вирішив приїхати після того, як побачив новини про нашу країну. Згадує, близько шести місяців оформлював всі необхідні документи, збирав речі, а також гуманітарну допомогу та аптечки. Ми використовуємо всі необхідні інструменти, аби зробити військових кращими з кращих, і я – частина цих тренувань. Моя робота – тренувати, якомога більше українців, аби вони залишилися живі і жили вільними. Це моя єдина робота тут. Ці військові – це не професійні військові, тобто хтось з них воює впродовж року. Але в мирному житті в них були зовсім інші професії, тому ми мусимо їх навчити всьому. Багато з них одразу відправиться на фронт, і їм необхідні всі навички. І якомога швидше, ми вчимо тактичному бою, маскуванню, володінню з різною технікою, зброєю, а також лідерські якості. Військових, які ми вчимо сьогодні, це не просто військові. Ми їх готуємо як інструкторів, аби вони навчили далі своїх побратимів. Військові воюють продовж 12 місяців і більше.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 Хант каже, хоче зустріти перемогу з українськими військовими, повернутися додому та вже разом з родиною приїхати до вільної України. Та ви пришвидшите перемогу бійцям потрібна зброя та амуніція, наголошує канадець. Будь ласка, зрозумійте, якщо ви висилаєте лише їжу і одяг, а не кулі, бронежилети, захисні шоломи, зброю і танки, значить російські солдати будуть їсти вашу їжу і носити ваш одяг.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 Стріляти зі стрілецької зброї тренується запорізький військовий на позивний Ліший. каже, до лав. Територіальної оборони приєднався від початку повномасштабної війни. Бойового досвіду до цього не мав. 25 лютого поїхав до територіального центру комплектування та соціальної підтримки одразу з роботи. За понад рік Великої війни був у боях на Донецькому та Запорізькому напрямках.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 Війна дає школу хоробрості, тобто, ти йдеш уже на війну, як на роботу. Це твоя праця. Нельзя нічого боятися, тому що життя воно у всіх різне. Люди помирають і в мирний час, і кому що написано на роду, так і буде. Нічого треба боятися. Скільки написано, ти своє проживеш. Але можна прожити там, можна тут, на війні, з користю для твоєї батьківщини. У побратима Алєшого, Люгера, бойового досвіду до повномасштабної війни також не було. Військовий родом з Вінниччини. У цивільному житті мав свою майстерню з ремонту автомобілів. Найважливіше для мене – це те, що в мене тут є побратими. Це дуже такі... Як вам сказати, досить міцні стосунки такі, дружні. Це дуже багато значить для мене. Навики поводження зі зброєю у мене взагалі були і до війни, так як у мене покійний батько працював інкасатором колись, і я був ознайомлений, як поводитись зі зброєю. Тут же я опановував вже більш такі тонкі моменти, тобто різновиди зброї, їхні призначення, необхідність використання їх в тих чи інших цілях. Тренуватися потрібно якомога чаще, щоб відточувати свої бойові навики, підкреслювати для себе якісь моменти необхідні, щоб їх допрацьовувати.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 Але підтримали, підтримали і мою ідею та моє бажання, що я їм вдячний. За понад рік повномасштабної війни брав участь у боях на Донецькому напрямку.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 Практика Військовий на позивний ВДВ вже не вперше стріляє з РПГ-7. Зараз світочує майстерність. Каже, ця зброя ефективна проти окупанта. ВДВ згадує, як тільки зміг виїхати з окупації, одразу пішов до Територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Бойового досвіду попередньо не мав. Пострів! Гранату давайте, гранату, гранату. А так А тому треба вчитися і все. І все буде виходити добре очі. Саме треба ровно прицілитися і зробити постріл гарним, щоб він в ціль. А так, так все буде добреньке. Запорізький військовий на позивний ліс воює від початку березня 2022 року. Був в боях на запорізькому напрямку. В цивільному житті працював на заводі. вирішив доказати всім родичам. Вирішив довести всім родичам, близьким, знайомим, що я готовий захищати рідних і близьких і пішов до військомату і потрапив до ЗСУ. Спочатку рідні плакали, відмовляли, переживали, що це дуже небезпечно і страшно, але я пішов, і вони мене підтримали. Окрім вогнепальної зброї, військові вчилися правильно кидати гранати. При метані, Так, да. При метанні. зажав чеку, а визначив собі ціль. Выдернул кольцо, чеку с, с, с прижатой чекой Гранату можно держать э, очень долго С ней ничего не будет, она не взорвется После этого приготовились Рукой показали себе мишень Куда вы кидаете? Кидаем по вот этим блестящим мишеням э, Показали себе рукой и бросок делаем из-за головы Граната! Окрім того, що військовослужбовці відночують майстерність володіння різноманітною зброєю, вони ще опановують знання, як бути інструкторами, а далі передаватимуть їх побратимам. Перший, ви можете йти швидше. Ми хочемо повернутися на полігон, ми зараз розворачуємо. Військовослужбовці з Києва на позивні Джонсі та Риба перевелися до Запорізької окремої бригади територіальної оборони, аби безпосередньо брати участь у боях. До цього такого досвіду не мали. Джонсі працював в АйТі. Риба був юристом. Я жив на Бортничах в Києві. Ми побачили перший обстріл в Бориспілі. Мене дружина розбудила, я зрозумів, що вранці, як тільки буде можливість, я тікаю військом, а ти В принципі, так і зробив. Безпосередньо в боях не був. Я тільки перевівся в цю бригаду. До цього служив в Борисполі, в охороні авіації і в силах ППО. Сьогодні ми пристрілювали свою зброю. Маємо сказати, що свою зброю у нас окей. Є мої нюанси, які треба виправити з руцями, але це все можна виправити. А, взагалі навчають добре, вчать швидко. Я все життя до початку повномасштабного вторгнення боявся нашої армії. І зараз, скажу вам чесно, я про це дуже шкодую. Тому що потрапив до лав Збройних Сил, і насправді мені дуже сподобалося. я думав пов'язати своє життя саме з військовою службою. За своїм бажанням пішов до армії, але пішов в тилеві війська, ну, куди взяли. Згодом зрозумів, що треба йти захищати дійсно свою землю. І деякі на козацькій землі. І не шкодую ні разу супер підготовка. Після кожного наряду ви вчать всюбу. Сьогодні було у нас навчання і влучання з першого пострілу. сподобалось. Це ви перша стріляли. Так точно. Після тренувань військові відпочивають, також облаштовують свій побут у бліндажах, які обладнані всім необхідним. Зокрема, всередині можна сушити речі, зігрітися і щось собі приготувати. А також є розетки, аби заряджати гаджети, показує військовослужбовець староборони Джонсі. Давайте пройдемо в бліндаж, покажемо, як ми живемо. Обережно, сходіть військовий, не повиття голову. У мене не прибрано. <різь> так, ну, у нас тут всіх трошечки не прибрано, тому що ми постійно зараз ганяємо на заняття. Тут тепло, тут не холодно, тут не волого. Спати, в принципі, комфортно. Ну і весь відпочинок майже ми проводимо тут, коли цей час у нас є. Дивіться, у нас тут є дрова, буржуйка. І, мабуть, це найефективніший метод для того, щоб зігрітися. Можна розпилити так, щоб ми ситомо вже пилим, як в сауні прямо. Зараз у нас заняття. постійно ганяємо туди-сюди, то попратися, помитися точно потрібно. Ну, засоби гігієни, навіть хай війна, ніхто не відміняв, тому пильнуємо за собою. Кожен із бліндажів має свою назву – Арсенальна, Тараса Шевченка, Героїв Дніпра тощо. Відтепер це назви не лише станцій столичного метро в Києві, а й тимчасового житла військовослужбовців Запорізької окремої бригади тероборони. Захисники жартують, що скоро обладнають підземну мережу, якою можна буде пересуватися від станції до станції.